Οι νίκε ξεκινάνε από την άμυνα. Όλοι οι προπονητέ στον κόσμο αυτό θα σου πούνε. Ένα παίχτη μπορεί να είναι ο καλύτερο παίχτη στον κόσμο, να είναι ο MVP του πρωταθλήματο, αλλά μόνο σου δεν μπορεί να το κάνει. Πρέπει να το κάνουμε μαζί. Ένα. Ένα να μην παίζει. Θα χάσουμε όλοι. Έχω μάθει στη ζωή μου να κοιτάω τον αντίπαλό μου στα μάτια, αλλά για πρώτη φορά στη ζωή μου παίζω με ένα αντίπαλο που είναι άρωτο. Δεν τον βλέπω. Αλλά υπάρχει. Έτσι βλέπω τον ιό. Τον COVID. Τώρα πρέπει να παίξουμε άμυνα. Εντάξει, και τι ξέρω εγώ, είμαι 25 χρονών, είμαι ένας πασκιμπολίστας. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι αυτό που αγαπάμε είναι το γήπεδό μας. Η ζωή είναι το γήπεδό μας. Και στο γήπεδό μας κάνουμε ό,τι χρειάζεται και το νικάμε. Και στο τέλος βγαίνουμε όλοι MVP.